بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں فیصر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشنل فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سپر ایلیویشن سلوپس کیلکویشن تو اس کے جو سپر ایلیویشن کی جو سلوپس ہوں گی اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اسٹیشن ہے اس کے بعد اس جگہ کی ہمارے پاس سلوپ مم. ہے اینڈ اسٹیشن ہے سپر ایلیویشن ادھر ہمارے پاس اینڈ اور اس کا سٹیشن ہے اور اس کی سلوپ ہے اس کی مدد مطلب سے ہم یہ سے لے کے -6 یا سکس تک ہم اپنی سلوپ کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے اگر ہم اپنا اسٹیشن دے دیں کوئی بھی ہم اسٹیشن دیتے ہیں 100 تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی سلوپ ا جائے اس کی ان سلوپس کے حساب سے تو اس کی کیلکولیشن ہم کیسے کریں گے یہ بہت آسان سی کلپلیشن ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپ کو اس کا طریقہ کار جاننا ہو گا تو وہ طریقہ کار میں اپ کو بتاؤں گا در اس کی کیلکولیشن ایکس وائی زیڈ یہ کالم بنائے میں نے اس کے اوپر اپ اسے کیسے کریں گے تو دس میں ہوں سارے کو تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ سکے پورا پورشن کی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ میں نے سارے پورشن اس کے جیسے ختم کر دیے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمپل طریقے سے آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی مینول کیلکویشن بھی بتا چکا ہوں میرے چینلز کے اندر اس کی ویڈیوز موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپر ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو زیرو والی آر ڈی کے اوپر اور کے پاس کراس سلوپ ہے مائنس کی یا ٹو کی جو بھی آپ کی سٹارٹ سلوپ ہے سے آپ کی ٹیمبر اینڈ ہوئے اور سپر ایڈمیشن اسٹارٹ ہوئے گا سے وہ والی میں نے ادھر لکھ دینا یہ ڈیٹا انپوٹ کر دینا جو اسٹیشن ہنڈریڈ والی جا رہی ہے اور ادھر آپ کے پاس اسی طریقے سے और इधर आपके पास स्लोप फोर परसेंट या जितनी परसेंट भी है वह आपने इधर जस्ट इधर इस तरीके से माइनस टू पॉइंट फाइव के ऊपर करूंगा और इधर आपके पास मैक्म सुपर सिक्स परसेंट की है तो इधर से अगर मैं कहता हूं कि मुझे आरडी के ऊपर यह स्टार्ट आर डी है पास या। या। 1000 वाली, मुझे अलेवन हंड्रेड वन प्लस वन हंड्रेड वाली आरडी के ऊपर इधर सुपरलिशन स्लोप चाहिए तो वह मैं कैसे बनाऊंगा तो उसके लिए आपने इधर तीन कैलकुलेशन बनाएंगे सिंपल सी कलकुलेशन नंबर वन एक्स कैलकुलेशन आपने इधर से टू करना है ब्रैकेट आपने लगानी ब्रैकेट लगानी है और सिक्स माइनस आपने इधर से माइनस का साइन लगा के आपने स्टार्ट जो आपके पास स्कैम्बर की जो स्लोप जा रही होगी वो आपने इधर से करके इसकी बैठक को क्लोज कर देना तो ये आपके पास इधर टोटल इसकी स्लोप आ जाएगी ये ज़ीरो से ले कर से ले कर तक 6 हमारे पास है और माइनस टू पॉइंट हम जा रहे हैं टोटल 8.5 पॉइंट स्लोप आ जाएगी डिस्टेंस से हमारे पास वन प्लस जीरो से लेकर 1 प्लस फाइव तक तो अभी आपने जेड वाले कालम के ऊपर आपने इसके पर मीटर स्लोप निकाल लेनी इजूक टू करना है 8.5 ڈیوائڈ بائی آپ نے جیسے ڈسٹینس کاٹ دینا ہے سمپل سر یہ تینوں یہ آپ کے پاس یہ تینوں کیلکولیشن آ جائیں گی ایکس وائی اور زیڈ کی یہ تینوں کیلکولیشن آپ نے اسی طریقے سے کر لینی ہے زیڈ کیلکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل سلوپ آئی تھی وائی ڈیوائیڈیڈ بائی ایکس آپ نے کر دینا تو یہ ہمارے پاس پر میٹر کی سلوپ آ جائے گی اوپر ابھی ہم نے اس کے تو آپ نے ادھر نیچے آنا ہے ایزوکل ٹو لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس سلوپ کو سلیکٹ کر لینا ہے جو ہمارے پاس سپرلیویشن کی سلو جا ہوگی ادھر سے آپ اس کو پلس نشان لگانا ہے اور ساتھ ڈبل براکٹ لگانی ہے ڈبل لگانے کے بعد آپ نے ریکوائرڈ اسٹیشن جو ہمارے پاس ہے جس کے اوپر کو سپرلیویشن کی سلوپ چاہیے وہ اسٹیشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے مائنس کر کے اسٹارٹ جو کے پاس اسٹیشن جا رہا ہوگا اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے بریکٹ کو کلوز کرنا ہے अगर जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो जेड की वैल्यू थी इसको आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना है करने के बाद आपने जैसे इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है आपने स्टार्ट एम सिक्स हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टार्ट सुप्रफिशल स्लोप है प्लस डबल ब्रैकेट लगानी है आपने रिक्वायर्ड स्टेशन माइनस आपने स्टार्ट जो हमारे पास स्टेशन जो रहा था वो मल्टीप्लाइड बाई आपने ने पर मीटर स्लोप जो आ रही थी इधर से आपने इसकी बैटरी को क्रॉस करके एंटर कर दे रहे हैं ये देखेंगे हमारे पास ये स्लोप आ गई है 0.8, एट ये परसेंट के अंदर होएगी अभी आप इधर से जो सी भी आर आप इधर चेंज करते हैं अलेवन आप देखेंगे इधर पॉइंट की स्लोप आ जाएगी हमारे पास इधर वन प्लस 200 वाली आर है तो पॉइंट की आ जाएगी वन प्लस 300 वाली आर है तो टू पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट की आ जाएगी 1 प्लस फोर के ऊपर 4.3 और इसी तरीके से वन फोर फिफ्टी के ऊपर 5.15% की स्लोप आ जाएगी जो प्लस के अंदर होएगा वो प्लस की होगी और जो माइनस के अंदर होएगा वो माइनस के अंदर इसी तरह एंड स्टेशन के ऊपर आप जब जाएंगे तो ये हमारे पास इधर सिक्स की स्लोप आ जाएगी तो 2.5% से लेकर 6% परसेंट तक अभी आप जो भी इधर आर देंगे ये स्टार्ट आर हमारे पास वन है तो इधर हमारे पास टू आ जाएगी वन वाली आर के ऊपर वन और इसी तरह वन के ऊपर हमारे पास पॉइंट की स्लोप आ जाएगी इधर इसी तरीके से आप जो भी स्लोप इधर आप चेंज करेंगे अगर आपके पास है है है और इदर पास पास पास तो तो से से आपकी same to same यही रहेगी आपने से आप ये देखते हैं कि मैं देता अभी ये हमारे पास इदर प्लस के आ रही है। इसी तरीके से वन प्लस वन प्लस टू हंड्रेड वन प्लस थ्री हंड्रेड प्लस फोर और इसी तरीके से वन प्लस फाइव तो ये आप ये देख रहे हैं कि सारी स्लोप्स हमारी जो भी आप देश स्लोप चेंज करेंगे नीचे आपकी स्लोप्स آتی جائے گی آپ اس کو نوٹ کر کے اپنے کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جو سی بھی سلوب آپ ادھر دیں گے اس کے حساب سے یہ آپ کی ساری کیلکولیشن آٹومیٹکلی اس کی سلوب کی ہوتی جائے گی آپ اس کو نوٹ کر کے اور اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ایکسل کے اندر آپ نے جو بھی سپر ایلیویشن سمپل میتھڈ کے ذریعے کیلکولیٹ کرنی ہے بہت ہی آسان ہے اس کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو بتا کے اندر آپ کو سپر ایلیویشنس کی اور کمپلیٹ کے گے ان کی جو جو شیٹس ہیں وہ بھی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور سمپل طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور میری ویڈیو کو آپ نے دوستوں یاروں کو انوائٹ ضرور کرنا ہے اس کے اوپر اور یہ شیٹ کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا اور اسے آپ ڈاؤن کر کے اس میتھڈ کو سمجھ سکتے اللہ حافظ